بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ریاستِ مدینہ سیریز کی ویڈیوز کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس ناظرین آج ہم غزبۂ بنو قریضہ بیان کریں گے یہ وہ غزبہ ہے کہ جس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت سے مفکرین اور بہت سے علماء کرام ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ایک ایک لمحہ فکر بیان کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں ہماری حیات اجتماعی کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے بہت کچھ چھپا ہوا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس حکمت تک نہیں پہنچ پاتے اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے کسی عمل کو بیان کرنے سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے یہی عشق کا تقاضا ہے یہی ہمارے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست مدینہ سیریز کی جو ویڈیوز ہیں ان میں غزوہ بنو قریضہ بیان کی جائے اور اسلامی تاریخ کی سب سے عجیب جنگ جو قرار دی جاتی ہے یہ اس کی وہ تفصیلات بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں جنہیں بیان کرنا بہت سے ہمارے علماء کرام نے بند کر دیا ہے ناظرین اس عجیب و غریب جنگ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ان کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین غزبۂ بنو قرضہ پر وہ جو قفار ہیں جو ہمارے دشمن ہیں جو بہت روشن پہ خیال اور نام نہاد جو روشن خیال طبقات ہیں وہ بڑے اعتراضات کرتے رہتے ہیں اس لیے بہت سے علماء کرام نے بہت سے مسلمانوں نے اس غزوہ کی تفصیلات کو بیان کرنا بند کر رکھا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ سب سے زیادہ بیان کیا جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی ریاست کی کسی قوم کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہو اور اس دوران اگر کوئی غداری کرے وعدہ خلافی کرے تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی ہے دی جانی چاہیے اگر اور اگر یہ سزا نافذ نہ کی جائے تو ریاست کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے اس لیے ایک عجیب فکر یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ سخت فیصلہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر نہیں فرمایا یہ بھی اس غزوہ کا بہت عجیب پہلو ہے جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک مستند کتاب جس سے ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز بیان کر چکے ہیں الرحیق المختوم جو بھارت کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور رابطہ عالم اسلامی نے جو جو چالیس پینتالیس سال پہلے ایک عالمی مقابلہ منعقد کرایا تھا سیرت کی کتابوں کا اس میں اس کتاب نے پہلا انعام حاصل کیا تھا اور یہ چونکہ مستند کتاب ہے اس لیے ہم یہ اہم واقعہ یہ حساس واقعہ اسی کتاب میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو بیان کریں گے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ شاید ہم نے کچھ متنازع یا غیر مصدقہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جی ناظرین غزوہ بنو قریضہ الرحیق المختوم کی جو اردو جلد ہے جو تیسرا ایڈیشن ہے اس کے پانچ سو نو صفحہ پر ہے اور یہ غزوہ بنو قریضہ اس وقت پیش آیا کیوں پیش آیا جس کی ہم پا... اس کی ہم پہلے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں کہ جنگ خندق جسے جنگ اعذاب بھی کہتے ہیں اس میں چونکہ پورا جو عرب تھا وہ اکٹھا ہو کر اس نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور اس جنگ سے پہلے جو بنو کریزہ تھے اور جو دیگر یہودی قبائل تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ کسی بھی مدینہ پر حملے کی صورت میں سب مل کر دفاع کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن اس وقت جب مسلمانوں کی بقات داؤ پر لگی ہوئی تھی اور مدینہ کا محاصرہ طویل ہو گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ غزۂ خندق کے دوران خندق کھودتے ہوئے حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام بھوک سے نہ تھے اور کچھ صابۂ کرام نے اس اس اس حالت زار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے پیٹ پر پرندے ہوئے پتھر دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس میںادی تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے تو اتنا نازک وقت تھا اس دوران بنو قریضہ نے غداری کی اور کفار کے ساتھ اور قریش کے ساتھ مل گئے اور انہیں بہت سے ہتھیار دینے کی پیشکش کی لیکن اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرشتوں کے لشکر سے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ ایسی آندھی چلی اور کفار کے دلوں پر اتنا روب بیٹھ گیا کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے غزوہ خندق جب ختم ہوا اور کفار شکست کھا کر واپس چلے گئے پسپا ہو کر واپس چلے گئے تو اسلامی لشکر جو ہے وہ واپس مدینے پہنچا خندق کے میدان سے واپس مدینے آیا اور یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنک رضا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جنگ لڑی جائے اور یعنی اس کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے یہ بڑا ایک عجیب مرحلہ فکر ہے ناظرین اور ہمیں حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان و فکرین اور علماء کرام کیوں اتنی عظیم جنگ کو بیان نہیں کرتے کہ جس کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے حکم پر ہو رہا ہے اور اختتام بھی اللہ رب العزت کے حکم پر ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں کہ کس زور دار انداز میں ہو رہا ہے کس سخت تنبی کے ساتھ ہو رہا ہے اس مختصر سے پچھلے حوالے کے بعد اب ہم غزوہ بنو کریزہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں پانچ سو نو صفحہ ہے الرحیق کل تیسرا ایڈیشن جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز زہر کے وقت جب کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل فرما رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا تعقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں اٹھیے اور اپنے رفقہ کو لے کر بنو قرضہ کا رخ کیجئے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے کلوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں روب اور دہشت ڈال دوں گا یہ کہہ کر حضرت جبرائیل فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے جی ناظرین مسلمان جنگ ختم کر کے گھر واپس آ گئے ہیں لیکن انہیں رکنے کی ٹھہرنے کی اور تھوڑا سا سستانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا اور اللہ رب العزر کی طرف سے وہی نازل ہو گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو جو فرشتوں کا جو لشکر غزبۂ خندق میں شریک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وآلہ وسلم کے ساتھ وہ فورن پہنچتا ہے کہ ابھی آپ آب غسل فرمانا شروع کیا ہے آپ نے اور وہ یہ پیغام دے کر رکے بغیر فورن بنو قریضہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جو فرشتوں کا لشکر ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سما و تات پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو ہی میں پڑھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر فوری کوچ کا حکم دیا کہ جو آپ کے حکم کے پابند ہیں وہ یعنی وہ وہ فوری کوچ کریں اور عصر کی نماز جو ہے وہ بنو کریزہ پہنچے یعنی سمجھ لیں کہ زہر سے لے کر عصر کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ فوراً چند گھنٹوں کے اندر آپ بنو کرزہ پہنچیں یعنی اس طرح کا سخت آرڈر جاری کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ عام کر دیا گیا اس کے بعد مدینہ کا انتظام حضرت ابنِ ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا فریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا یعنی جو جنگ کا جھنڈا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا اور آگے آگے انہیں کہا کہ آپ لشکر کی کمان کریں اور فوراً بنو قریزہ پہنچے وہ بنو کریزہ کے کلوں کے قریب پہنچے تو بنو کریزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی کیونکہ وہ غداری کر چکے تھے اور مخالف ہو گئے تھے اس لیے اب وہ شدید برہم تھے اور اس حد تک انہوں نے بدتمیزی کی کہ آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلوں میں روانہ ہو چکے تھے آپ نے بنو کریزہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیارے بنی بنی قریضہ کا رخ کیا راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریضہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی یعنی کچھ لوگوں کو دیر سے پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اس وقت روانہ ہوئے تو وہ عشاء کے بعد پہنچے یا عشاء کے وقت پہنچے لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا کہ عصر کی نماز آپ نے بنو جا کر پڑھنی ہے تو انہوں نے عصر کی نماز پھر اس روز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز اثر پڑھ لی البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا چونکہ حالت جنگ تھی اس لیے آپ نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیارے بنو کریزہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا پھر بنو کریزہ کے کلوں کا محاصرہ کر لیا گیا اس لشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑے تھے <تصفح> جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کاپ بن اسد نے ان کے سامنے تین متبادل تجویزیں پیش کیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور رسول اللہ کے لشکر سے ٹکرا جائیں اور یا تو جیت جائیں گے یا سب کے سب مارے جائیں گے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی یعنی یہ تین تجویزیں ان کے سردار نے پیش کیں لیکن جیسا کہ شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو آپ نے دہشت زدہ ہو جائیں گے تو بنو دہشت زدہ ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنے سردار کی تینوں تجویزوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کیا لیکن یہودیوں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی جس پر ان کے سردار قاب بن اسد نے جلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قرضہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں ممکن ہے کہ پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا ناظرین یہ محاصرہ تقریباً تین ہفتے جاری رہا یہ اس کے بعد کی صورت جو اب ہم بیان کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لباب کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابو لباب ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے جب ابو لبابا وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالی عنہ پر رِقت تاری ہو گئی یہود نے کہا کہ ابو البابا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں انہوں نے فرمایا ہاں لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے لیکن فوراً انہیں احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریضہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے نہیں کھول سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے ادھر ابو ابابا کے اشارے کے باوجود بنو کریزہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں حالانکہ بنو کریزہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدان میں سامان خر و نوش تھا پانی کے چشمے اور کنویں تھے مضبوط اور محفوظ کلے تھے اور دوسری طرف مسلمان کھلے کھلے ب... میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے اور آغاز جنگ خندق سے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تھکان سے چور چور تھے لیکن غزوائے بنی در حقیقت ایک آسابی جنگ تھی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی انہوں نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا کلا فتح کر کے رہوں گا یعنی آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا تو میں جامع شہادت نوش کر لوں گا اور حضرت حمزہ کے پاس پہنچ جاؤں گا یا ان کا آج کلا فتح کر لوں گا چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریضہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں یعنی حضرت علی نے جو یہ رجس پڑے جس طرح کا رواج تھا علاقے کا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو حضرت علی نے اس جوش سے یہ گفتگو کی کہ ان کے دلوں پر مزید روپ پڑ گیا اور بنو قرضہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو کینکا کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے بنو کینکا ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرمائیں آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں حضرت سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی انہی کے حوالے کر دیا کہ بنو کریزہ کے جنگی قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے اس کے بعد آپ نے حضرت سعت بن معاذ کو بلا بھیجا وہ مدینہ میں تھے لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے آپ ان سے حسن سلوک کریں مگر وہ چپ چاپ تھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے نادر غزوہ خندق میں ایک تیر ان کے یہاں شانے پر لگا تھا جس سے ان کے بازو کو جو مین رگ جانے میں جو مین رگ تھی وہ کٹ گئی تھی تو وہ شدید زخمی تھے اور مدینہ میں ہی تھے اس غزو بنو قرضہ میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے تو جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے بار بار ان سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ بڑا عجیب ایمان افروز جملہ کہا ابھی آپ اب سنیں کیا فرمایا آپ تو بولے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساتھ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو ناظرین یہ کیسا مرلہ فکر ہے کہ فیصلہ انصار کے جس سردار کے حوالے کیا گیا ان کے ایمان کی آپ حالت ملاحظہ فرمائیں کہ شہادت ان کے سامنے ہے انہیں پتہ ہے کہ دو چار روز میں یا جلد میں نے شہید ہو جانا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے اور میں ایک ایسا فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ میرا اپنا قبیلہ میرے خلاف ہوگا میرے اس فیصلے پر مجھے لانت ملامت کرے گا لیکن مجھے ان کی کسی ملامت کی پرواہ نہیں مجھے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی یعنی انہوں نے بال اپنا فیصلہ بڑے طریقے سے سنا بھی دیا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی اور کیونکہ اس نازک وقت میں جب مسلمانوں کی بقا داؤ پر لگی ہوئی تھی اور پورا جو عرب ہے انہیں گھیر چکا تھا جزبۂ خندق کے دوران انہوں نے اس وقت غداری کی اس وقت بد عہدی کی اور اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا خدا نخواستہ اس لیے یہ لوگ سخت ترین سزا کے مستحق تھے اگر یہ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہتا تو ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنی تھی اللہ رب العزت نے اس لیے یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے جو رحمۃ العالمین ہے ان سے ادا نہیں کروایا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس طریقے سے حضرت سعد کی طرف چلا گیا جو انصار کے سردار تھے اور اس قبیلے کے حلیف بھی تھے اس کے بعد جب حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی لوگوں نے کہا جی ہاں یعنی پہلے انہوں نے پہلا سوال انہوں نے اپنے قبیلے سے کیا انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں آپ کا فیصلہ ہم پر نافذ ہوگا اس کے بعد انہوں نے باقی جو تین چار ہزار کا تین ساڑھے تین ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا ان سب سے بھی یہی سوال کیا کہ جو میں فیصلہ دوں گا وہ کیا آپ لوگوں پر بھی نافذ ہوگا یعنی آپ بھی اس پر آمین کہیں گے تو سب نے کہا جی ہاں حضرت صاحب نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی پورے اسلامی لشکر کے حوالے سے سوال کر دینے کے بعد اب انہوں نے ایک تیسرا سوال کیا ناظرین اور وہ سوال کرنے کا انداز دیکھیں انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فروگاہ کی طرف تھا مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا یعنی رسول اللہ کی طرف دیکھ کر بھی نہیں کہا کہ جو لوگ یہاں پر دوسری طرف چہرہ کر لیا اور فرمایا کہ اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ کے اس نقطے کو بھانپ گئے پہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی یعنی جب انہوں نے یہ تیسرا سوال کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں مجھ پر بھی یہ آپ کا فیصلہ نافذ ہوگا یعنی آپ جو فیصلہ کر دیں گے پورا اسلامی لشکر حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے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 فیصلہ کہاں ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے آگاہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ سات آسمانوں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کس طرح حضرت سات کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے اب حضرت صفی الرحمان مبارک پوری اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں حضرت سات کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا کیونکہ بنو کریزہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بد عہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈیڑھ ہزار تلواریں دو ہزار نیزیں تین سو اور پانچ سو ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا یعنی جو پورے عرب سے لشکر اکٹھا ہو کے آیا تھا انہیں یہ گفٹ کرنا چاہتے تھے یہ ہتھیار تاکہ مسلمانوں کے خلاف جانگ کو مزید تقویت ملے لیکن پھر یہ ہتھیار جو انہوں نے کفار کو دینے کے لیے جمع کیے تھے اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اس فتح کے بعد اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بنو قریضہ کو مدینے لاکر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کا بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے یہ خدا کی قسم قتل ہے بہر کیف ان سب کی جن کی تعداد 6 اور سات سو کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں اور انہیں مدینہ کی گلیوں میں خند کے کھود کر دفن کر دیا گیا اس کاروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے بنو کریزہ کی اس تباہی کے بعد بنو نظیر کا شیطان اور جنگ اعزاب کا ایک بڑا مجرم حیو بن اختب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا یہ شخص ام مومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہوں کا باپ تھا قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے کلع بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ کلا بند ہو گیا تھا کیونکہ غزوہ اعضاب کے ایام میں یہ شخص جب قاب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا جو جنگی قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کر لینے کے بعد جو اب جو ممالک نعمت ہاتھ لگا تھا اب اس کے حوالے سے یہ تفصیل بیان کی گئی ہے بنو قریضہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا شہ سوار کو تین حصے دیے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑے کے اور پیدل کو ایک حصہ دیا قیدیوں اور بچوں کو حضرت سات بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے جب بنو قرضہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ سال حضرت سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا مسجد میں بنو گفار کے بھی چند خیمے تھے وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے دیکھا تو حضرت سات کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی پھر اسی سے ان کی شہادت واقع ہو گئی صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی موت سے رحمان کا ارش ہل گیا امام ترمزی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بد عہدی اور وعدہ خلافی غداری بد عہدی اور وعدہ خلافی پر سخت ترین سزا نافذ کی گئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں سے کہا کہ فوری طور پر بنو قریضہ کی طرف کوچ کریں اور اس وقت تک ہتھیار نہیں رکھنے کہ جب تک غزوہ خندق کے دوران کی گئی بد عہدی اور غداری کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا اور پھر جب بنو قریضہ نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کا فیصلہ بھی انہیں کے جو حلیفس اوس قبیلہ تھا اس کے سردار حضرت سات کی طرف حضرت ساد کے حوالے کیا گیا جو زخمی تھے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اس پر بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی فیصلہ ہے جو سات آسمانوں پر اللہ رب العزت نے کیا ہے اور اس فیصلے کے تحت اس کے ان کے جو تمام بالغ مرد تھے سات سو کے قریب انہیں قتل کر دیا گیا اور جو خواتین تھیں اور بچے تھے انہیں علاقے کے جنگی قیدیوں کا جو رواج تھا جو اس دور کا سسٹم تھا اس کے تحت نجد میں جو بازار لگتا تھا نجد ناظرین وہی علاقہ ہے جہاں پہ جہاں پر آج کا سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے یہاں پر جو غلاموں کی منڈی لگتی تھی تو اس منڈی میں پھر ان لوگوں کو جا کر بیچ دیا گیا اور جو پیسے ملے اس سے پھر وہیں سے ہتھیار اور گھوڑے خرید لیے گئے تو یوں سمجھ لے کہ بنوک رضا کے جو مرد تھے بالک مرد تھے ان سب کو سزائے موت دے دی گئی اور جو خواتین اور بچے تھے وہ ایک طرح سے عمر قید میں چلے گئے وہ غلام بن گئے کہ انہیں غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا اور وہ غلام بن گئے تو یہ ایک ایگزیمپل سیٹ ہو گئی کہ جو غداری کرے گا جو خیانت کرے گا اور کہ جو ریاست مدینہ کے خلاف سازش میں شریک ہوگا اور نازک ترین لمحات میں جو کہ جب پوری ریاست کی اور تمام مسلمانوں کی بقا خطرے میں تھی اس وقت غداری کرے گا ایسے کسی ایسے آزمائش کے مرحلے میں غداری کرے گا تو اس کی اتنی سخت ترین سزا تو اسے اتنی سخت ترین سزا دی جائے گی اس لیے اس واقعے کے بعد پھر کسی دوسرے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بد عہدی کرنے کی جرت نہیں کی اور خطہ عرب میں استحکام آ گیا ریاست مدینہ کو سیاسی استحکام مل گیا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے قانون کے اللہ رب العزت کے فیصلے کے تحت غداروں کی سزا کیا ہے اور اس حوالے سے اور غداروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جی نادرین غزہ بنوقرضہ کا یہ ایمان افروز واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا ریاست مدینہ سیریز کی ایسی ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے رشتہ داروں کا گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ